Δουλειά στηρίζει, μα παιδουλάει. Για την πάντα καλή, να με σταματά. και δεν την κρένω. Δεν αρέχω, αγαπητοί φίλοι. καλά. Φίλοι ούτε που το άνοιξαν. Φίλοι μόνο, τα κατάφερ. Σας αγαπώ για του αλλά μετά Βαρέα